У цьому відео хочу прокоментувати питання, чи може податково вас оштрафувати за відсутність касового апарату під час війни, тоді коли ми переможемо, і чи зможуть вони скористатися строком позовної давності, щоб оштрафувати вас заднім числом. Насправді маю оф-рекордс коментарі податківців, також маю власну позицію, якою поділюся. Тому додивляйтесь до кінця, щоб остаточно поставити з цим крапку. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із восьми професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо ви хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. В попередньому моєму відео, яке ви, скоріш за все, бачили, я ділився нашим спільним депутатським зверненням до податкової, яке я подав з народним депутатом Ярославом Железняком, і ми задали їм питання, яке стосується сплати єдиного податку та РРО. До речі, якщо ви ще не бачили цей лист, то я його залишив у себе в телеграм-каналі, можете завантажити. Податкова, насправді, стосовно єдиного податку, відповіла досить детально, чітко і конкретно, а от стосовно РРО, як ви слушно зауважили в коментарях, насправді було досить вузько розкрите питання, і вони просто процитували закони. Це так. Ви залишили багато коментарів зі своїми уточнюючими питаннями, в яких будуєте наступну конструкцію. Під час війни, я розумію, що податкова каже, штрафувати мене не буде, а чи може вона мене штрафувати, коли ми переможемо, війна закінчиться, а строк позовної давності дасть можливість їм мене перевірити. Я насправді з вами погоджуся в тому, що напевно, що в тому листі не настільки ідеально розкрите питання РРО, наскільки ми би хотіли. Саме тому я з вами поділюся не просто Листом, яким я вже поділився, я трішки вам розкажу такої, скажімо, внутрішньої кухні, як взагалі відбувалася комунікація по цьому питанню з податківцями. Я сподіваюся, це вам допоможе трішки детальніше зрозуміти всю ситуацію. Почну з того, що, звичайно, що я знав, що ви хочете дуже конкретну відповідь, і ми старалися максимально конкретно задати питання податківцям і отримати, або постаратися отримати максимально конкретики, наскільки ми можемо. Зараз ви на екрані бачите, як ми формулювали питання, воно складалося з двох компонентів. Чи можеш зараз, а також чи зможеш страхувати після війни за період порушень, які були вчинені під час війни. Тобто ми, по суті, це питалися і так. Звичайно, що я розумів, що вас цікавить більше питання не те, чи можеш страхувати зараз, а цікавить те питання, чи зможеш страхувати потім. І відповідно, це я старався уточнити. Ну, як ви знаєте, яку відповідь ми отримали, ви вже, напевно, що бачили. Знову ж таки, показую вам зараз її на екрані. Там пише, що під час війни не штрафуємо, цитата закону, і, в принципі, все. В цілому, насправді, в нас також було певне усне спілкування оф-рекордс, і ми змогли трішки ширше обговорити це питання. І насправді позиція в податківців по відношенні до цього питання досить позитивна, по відношенню до платників податків, і вони чітко стверджують, що ні зараз, ні потім ми штрафувати насправді не плануємо. Оскільки очевидно, що дай Бог ми пошвидше переможемо, буде стояти питання відбудови країни, це потрібно буде робити максимально швидко, максимально якісно і буде не до штрафів. Хоча разом з цим юристи податкової справедливо відмічають, що та норма закону, яка. В нас зараз є, вона дозволить податківцям в майбутньому накладати штрафи. Тобто така опція в існуючій нормі закону є. Закон приймали досить екстрено в березні місяці, коли був, скажімо так, певний ґвалт в державі, і прийняли хоча б те, що прийняли. Усно запевняю, що цією можливістю користуватися не будуть. Ну і разом з тим, як ви розумієте, що поки що вносити якісь зміни до закону не на часі, тому що цей закон ніхто не порушує. Податкова зайняла тверду позицію, що штрафувати не будемо, тому який сенс міняти цей закон, якщо його і так не порушують. До речі, також податківці мені розказували, що були деякі місцеві випадки, коли місцеві податківці пробували зловживати і накладати штрафи по РРО, навіть незважаючи на те, що діє пільга і є позиція податкової, але вони зразу такі випадки уніфікували, вживали необхідних дій, щоб штрафних санкцій застосовано не було. Знову ж таки, якщо ви боїтеся всієї цієї історії з касовими апаратами, як ви знаєте, є програмний касовий апарат ЄЧЕК, завантажити його можете в описі під відео, два місяці вам дають повністю безкоштовного користування, а зараз трішки розповім свою думку, що я взагалі думаю про це. Моя особиста думка насправді базується на трьох компонентах. По перше, звичайно, що це ці письмові роз'яснення і норми закону. По друге, це усне спілкування з податківцями. Ну і по третє, реальна практика. Ну, реальна практика нам показує те, що фактично нікого не штрафують, ніхто по цьому питанні не судиться, і в принципі станом на зараз все спокійно. З іншого боку, я розумію, що підприємці хочуть конкретики, і зокрема, найбільше питання, яке їх хвилює, от вже близько кінець року, як мені подавати в звіті, якщо в мене не було РРО писати цю готівку чи не писати, наскільки я Моє особисте бачення по цьому питанні і та, як ми будемо робити з нашими клієнтами, ми будемо фіксувати реальний прибуток. Той, який був, навіть незважаючи на відсутність РРО по готівці чи по безготівці. Потенціалів для накладення штрафу, чесно кажучи, я не бачу. Податківці цього робити не хочуть. Звичайно, що хотілося б конкретнішу норму закону, ну, але яка є, така є. І навіть незважаючи на те, що є певна позиція в податкової, ніхто по цьому питанні не судився. А я впевнений, що якби хтось спробував судитися. Якби були такі потенційні проблеми з цим, то все одно, скоріше за все, суди стали б на користь підприємців, оскільки норма чітко пише, що штрафні санкції під час дії воєнного стану не застосовуються. І що більш важливо, хочу донести до вас позицію про те, що під час дії воєнного стану діє паралельно також і мораторій на більшість перевірок. І цей мораторій, він працює таким чином, що якщо ви порушили, але до кінця мораторію виправити цю помилку, штрафів не буде. Але от з РРО Таким чином не працює, оскільки якщо вже є помилка, то заднім числом РРО помилки виправляти неможливо, тобто природа помилок з РРО вона трошки інша від звичайних типових помилок податкового законодавства, і в зв'язку з тим, що ці помилки не можна виправляти в майбутньому, на основі цього я вважаю, що теж штрафувати в майбутньому не зможуть, тому що виходить, помилка вона була вчинена в час дії воєнного стану. А в час дії воєнного стану штрафні санкції не застосовувалися, тому в майбутньому штрафів не мало би бути. Одним словом, на цій позитивній ноті сподіваюся, що зміг донести до вас свою позицію, не переключайтесь, нажимайте на моє інше відео, в якому я розповів про ті зміни, які скоро приймуть для інтернет-магазинів. Воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.